بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم حنتكلم عن لغه سي طبعا لغه سي من اشهر لغات البرمجه المعروفه طبعا لغات كثيره بنيت عليها امثال جافا بايثون بي بي آه ما نبغى نطول في الكلام نبغى نخش على الكود دايريكت أساس نفهم هذه اللغة طبعاً فيها مفاهيم كثيرة اللغة آه بسيطة في الكتابة آه قوية جداً في, في الأداة وفي النتائج آه خليني أوريك مثال بسيط لاحظ عندك دالة أساسية بعدين حنعرف دالة طبعاً إذا كانت عندك خلفية برمجية في واحدة من اللغات البرمجية آه حتكون الامور اللي نذكرها الان جدا بسيطه لكن ممكن انت تتجاوز وتشوف الدروس الاخرى، لكن عموما انت تحتاج عشان تشغل برنامج C تحتاج لهذه الداله، الداله يعني بلوك، لاحظ معايا عندك هنا block هذا بلوك يبدا من القوسين شوف اللي باللون الاصفر، انت تكتب الكود الخاص فيك هنا، بعدين حنعرف كيف نسوي مجموعه دوال ونستدعيها وحنعرف ايش معنى هذه المفاهيم لكن اللي أبك تفهمه الآن أنه أنت عندك دالة اسمها مين اسمها مين شوفها هنا اسمها مين هذه الدالة دالة أساسية في لغة C دالة أساسية في لغة C آه الدالة هذه أول ما تشغل برنامج C حيتم تنفيذ الكلام اللي موجود بداخلها هذه بصورة بسيطة جدا حيتم تنفيذ الكلام الموجود بداخل هذا البلوك يعني أول ما نضغط زر تشغيل هنا على طول المترجم او الكومبايلر تبع لغه سي حيترجم هذا الكلام ويبدا ينفذ جميع الاوامر اللي موجوده من هنا الى ان يصل الى نهايه هذا البلوك هذه هذه اهم جزئيه في لغه سي معناته في كل برنامج برنامج انتبه لانه احيان يكون في مكتبات مكتوبه بلغه سي ما تحتاج انه يكون موجود داله المين على اي حال اي برنامج مكتوب بلغه سي يحتاج نكتب داله المين طب لو واحد ممكن يسهل يقول لو ما كتبناها لو ما كتبناها ببساطة ما حتقدر تشغل البرنامج لأنه تلقائيا تلقائيا أول ما تشغل برنامج سي هو حيبحث تلقائيا عن دالة المين دالة المين آه وينفذها عشان كذا أول ما تبدأ تبدأ بدالة المين أو ممكن لا تقدمت وفهمت شوية في اللغة ممكن تخلي دالة المين هي آخر دالة وهذا اللي هو يصير فعليا المبرمج بعد ما يخلص دواله يبدا يكتب داله المين يبدا يكتب داله المين حيبدا ان شاء الله في تنفيذ جمله طباعه بسيطه في الدرس التالي ونوضح لك كيف يتم عمليه التشغيل صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين